Az átlátszó szerkesztősége Debrecenben járt. Az új akkumulátorgyárral kapcsolatos véleményekre voltunk kíváncsiak. Helyi lakosokkal, civil szervezettel, földjüktől megfosztott gazdákkal beszélgettünk. Interjúink, valamint a január 9 katasztrófa -e katasztrófavédelmi közmeghallgatás tapasztalataiból arra következtethetünk, hogy az akkumulátorgyár telepítése komoly politikai következményeket okozhat a városvezetésének. Annál is inkább, mert az eljárás során a szívisváros lakosait nemhogy polgárnak, de szinte még felnőttnek sem tekintették. A jármű akkumulátorok cellákból, illetve a cellákból felépülő modulokból állnak. cellák, ahova nagyon sokan el kellene, hogy sétáljátok, az javaslatom, hogy ezt az akkumulátorgyárak hova kellene vinni. A debreceniektől elhangzó erős mondatokkal már máshol is találkoztunk. Az átlátszó ugyanis közvetített Győrszent Ivánról, Fótról, Mikepércsről és Gödről is a helyi akkumulátorgyárak elleni tiltakozásokkal kapcsolatban, valamint számos cikket is írtunk a témában. De a Fidesz-KDNP fővárosának számító Debrecenből különös hallani ezeket a hangos tiltakozó hangokat. Főkép, ha hozzátesszük, hogy dr. Paplászló polgármester elsődleges célja a bizalomépítés. A polgármester úr is mondta, hogy bizalmat kell építeni, ez teljesen így van, csak hogyha bizalmat kell építeni, akkor vajon miért nem lehet megkérdezni az embereket? És ezt most meg is szeretném kérdezni, hogy egyébként tervezik-e azt, hogy akár népszavazás, vagy közverenytutatás, valami közverenytutatás formájában megkérdezni az embereket valódi. Számos befektetési tárgyalást vittünk az elmúlt időszakban, és ö, nyilvánvalóan megvannak annak a maga okai, hogy egy-egy befektetési tárgyalást, miért nem a nyilvánosság előtt folytatunk, hiszen nagyon sok Azért nem, mert tehát adott esetben akár a BMW-ről beszélünk, akár más beruházóról, Nyilvánvalóan sok más város, sok más ország igyekszik ezeket a befektetési lehetőségeket megszerezni, és ezért a lényeg az az, hogy ennek a gyárnak az engedélyezési eljárás alapján olyan paraméterei vannak, amelyek nem jelenthetnek környezetszennyezést a város életére. a tekintettem. A a vezetés nem indít népszavazási eljárás megvanakítani. Hogy lehet az, hogy mondjuk a kormány vagy Budapesten hamarabb döntenek ebben a kérdésben, mint mondjuk a debreceni törvényhozókat, a debreceni döntéshozókat megkérdezni? Mindenféle apró cseplő hülyeségekkel népszavazást hirdettek. Ezzel kapcsolatban miért nem hirdettek népszavazást? Debrecenben 25 éve a fidesz KDMP van hatalmon, és ebből 16 évig az elszólásairól elhíresült Kósa Lajos volt a polgármester. Az MTA Földöjazi Bizottsága megvizsgálta azt a kérdést, hogy Brüsszelt megállítottuk-e, és megállapított, hogy Brüsszel áll. Ráadásul nem csak Brüsszel állt meg, hanem Debrecen is. Politikailag mindenképp. Kósa regnálása után ugyanis 2014-ben a volt alpolgármester, a szintén fideszes dr. Pap László vette át a polgármesteri pozíciót, akit 59 éves korában nem más, mint maga Orbán Viktor köszöntött fel különös szeretettel. Na Isten értesen, László! Nagyon szépen köszönöm, nagyon meglaptél. A... a polgármester megszolgálta a miniszterelnök szeretetét, és ők együtt komoly beruházásokról döntöttek. Magyarország kormánya úgy tekint Debrecenre, mint egy sikertörténetre, egy sikeres Magyarország zászlós hajójára, és hogy a siker megmaradjon, az nem csak a debreceniek, nem csak a debreceni városvezetés, hanem a fölfogásunk szerint a magyar kormány kötelessége és feladata is. A miniszterelnök és a polgármester közötti bizniszsel volt egy kis bibi. A helyieket ugyanis teljesen kihagyták belőle. Hivatalosan semmiféle fajta információt nem kaptam. Semmit, nem is hallottam még róla. Amit hiányoltam az egészből, az az volt ugye, hogy semmiféle felmérés nem volt, hogy ez Debrecennek ez jó-e vagy sem. Ez szerint ennek a beruházásnak a kitalálása, megtervezése és az elvileges megvalósítása a demokratikus alapelvek és értékek mentjén valósult meg, vagy sem, ez egy eldöntelő kérdés, igen vagy nem? Arra, hogy a... Arra, hogy ha az engedélyek megszületnek, akkor valamennyi jó szabálynak a Debrecenben a civil fórum volt az egyedül olyan egyesület, aki kiment az utcára, és négy heten keresztül Debrecen forgalmas területein megkérdezte a debrecenieket, hogy mi a véleményük. Igen, nemmel el lehetett dönteni, és ugye mi azt kérdeztük, hogy szeretnék a debreceniek, ha itt megvalósulna ez a gyár. Több mint 72 százaléka azt mondta, hogy nem szeretné. tehát nagyon nagy volt az elutasítás. Én nem tartom, hogy ötletnek idehozni egy akkumulátorgyárat. Vízkészletünk az eléggé hiány, és így is úgy is, úgyhogy annyira nem jó ötlet, nem jó gondolat ez az egész szerintem. Én a földet sajnálom, ezt a jó földet, mert itt nagyon jó termőföld van. Én azt gondolom, hogy érzik azt... Érzik azt a helyi politikusok is, hogy valamilyen központi döntést úgy kell végrehajtaniuk, hogy nincs mögöttük az a nép akarat, amire szükség lenne. Ez minden, minden esetben, ahogy Gödön is, meg ahogy a többi helyen is, győrszentíványon is, ugye a demokrácia próbája lesz. Mivel a demokráciában a köztisztviselők elszámolással tartoznak a nép felé, annak mi vagyunk, a város is művelik. Nem a hanem Debrecen város az emberek, az itt lakók, tehát mi vagyunk a város, tehát a mi érdekeinket tartja, és minden bizonyjal minden fölött szem Ezért azt szeretném megkérdezni, hogy mik voltak azok az okok vagy érdekek, amik miatt a demokratikus eljárás teljesen az utcérre került, mi volt az, amelyet mindezt át lehet hágni, mik ezek az érdekek, ezek az okok, mi áll a háttérben.